Σήμερα, στο Mercedes For Φοριού, αναλύουμε τις 6 υπηρεσίε που οφείλει να σου παρέχει ένας Μεσήτης που αναλαμβάνει να πουλήσει το ακίνητό σου. <Κι> Γεια σας! Είμαι ο Νίκος Κατσιαντώνη και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του τη Φοριού. Σήμερα, αρχίζουμε και οριοθετούμε σιγά σιγά τι είναι και τι δεν είναι ένα μεσήτη, δηλαδή τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει ένα μεσίτης με τον οποίο έχω συνεργαστεί, ξεκινάω μια συνεργασία προκειμένου να μου πουλήσει ή να μου νικιάσει τα κινητά. Και θα εστιάσω κυρίω στην πώληση, αλλά θα καταλάβει βλέποντα όλο το βίντεο ότι λίγο πολύ η λογική είναι η ίδια. Ξεκινάω λοιπόν ευθύ αμέσω με την πρώτη υπηρεσία, την πολύ σημαντική που είναι η εκτίμηση τιμής. Ένα μεσίτη για να εκτιμήσει σωστά μια τιμή του ακινήτου, πρέπει καταρχάς να έρθει και να καταγράψει πλήρως τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία του ακινήτου. Χαρακτηριστικά εννοώ πόσο τετραγωνικά είναι, τι όροφος είναι, πόσα κοινοδωμάτια έχει, την κουζίνα, το σαλόνι και πάλι λέγοντα. Άλλα όμως στοιχεία του ακινήτου μπορεί να είναι για παράδειγμα η γειτονιά. Είναι μια γειτονιά ήσυχη, είναι μια γειτονιά με εύκολο πάρκινγκ, είναι μια γειτονιά που είναι δίπλα σε μέσα μεταφορά. Άλλο στοιχείο μπορεί να είναι τα μπαλκόνια. Είναι μεγάλα μπαλκόνια, μικρά. Χωράει ένα κάτσε ένα τραπεζάκι, χωράει ένα δύο φίλοι να κάτσουν να τα πουν, ή απλά είναι ίσα ίσα για να βάλουμε δύο φυτά. Τέλο πάντων, πρέπει να μου δώσει να έχει καταγράψει όλα τα στοιχεία εκείνα που οριοθετούν το κινητό μου. Εφόσον το κάνει αυτό, οφείλει να μου παρέχει τρει σημαντικέ πληροφορίε. Η πρώτη έχει να κάνει με την έρευνα αγορά. Άρα. Χρειάζεται να ψάξει και να βρει αντίστοιχα κίνητα με το δικό μου στην περιοχή μου δηλαδή και με παρόμοια χαρακτηριστικά σε τι τιμές πολλούνται σήμερα. Το δεύτερο είναι να ετοιμάσει ένα ενδεικτικό κόστος ανακέννησης. Το πόσο δηλαδή θα στοιχίσει στον υποψήφιο αγοραστή, στον αγοραστή που θα πάρει το ακίνητο, να το ολοκληρώσει ή να κάνει Π.χ. από το να βάλει μπριζόλια κόπτε μέχρι να ανακαινήσει την κουζίνα ή τον μπάνιο γιατί είναι πάρα πολύ παλιά και σε πολύ κακή κατάσταση. Και αυτό το θέλουμε γιατί θα το μετρήσει ο αγοραστή και καλό είναι να το γνωρίζει κι εσύ. Και το τρίτο που οφείλει να μου δώσει έχει να κάνει με τα πολιθέντα κίνητα. Δηλαδή να μου πει στην περιοχή μου τα προηγούμενα χρόνια αντίστοιχα κίνητα με το δικό μου πουλήθηκαν. Αν ναι, πόσα και αν ναι, σε τι τιμή. Οπότε κάνοντα όλα αυτά. Εκεί έρχεται και μπορεί πια να με συμβουλέψει σε σχέση με την τιμή. Προσέξτε, τονίζω τη λέξη συμβουλέψει, γιατί ένας μεσίτης σωστός είναι καλύτερα σύμβουλος της περιουσίας. Άρα, δεν φτάνει απλά να έρθω και να πω ότι αυτή είναι η τιμή του ακίνητου. Οφείλω να δώσω δύο-τρεις διαφορετικές επιλογές και διαφορετικές, όπως λέγεται πιο σωστά, τιμολογιακές στρατηγικές. Το πώς δηλαδή. Μπορεί να κινηθεί εσύ που πουλά, είτε αν θα βγει σε πιο ψηλή τιμή και θα έχει μεγαλύτερη περιθώρια διαπραγμάτευση, είτε στην τιμή αγορά, είτε κάτω από τιμή αγορά, να σου δώσω διαφορετικέ επιλογέ για να καταλάβει τι είναι τελικά αυτό που σε συμφέρει. Όμω, για να το κάνω αυτό και να το κάνω σωστά, χρειάζεται να πω και ποια είναι τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα τη κάθε στρατηγική και τη κάθε προσέγγισης για να μπορεί τελικά να έχει όλη την πληροφορία και να πάρει συνειδητοποιημένα αυτή την απόφαση. Κάνοντα λοιπόν όλα αυτά, τότε και μόνο τότε, ο Μεσίτης έχει ολοκληρώσει την πρώτη υπηρεσία που είναι η εκτίμηση της τιμής. Εφόσον λοιπόν συμφωνηθεί εκεί η τιμή, ξεκινάει η δεύτερη υπηρεσία που είναι το μάρκετινγκ του ακινήτου. Ή αυτό που λέγανε παλιότερα, η διαφήμιση. Κάθε Μεσίτης που σέβεται τον εαυτό του, οφείλει να γνωρίζει και να μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Ξεκινάω λοιπόν με αυτή την παραδοχή. Τώρα, marketing θα το χωρίσω σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση έχει να κάνει με την αγγελία. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να φροντίσει ένας μεσίτης να κάνει για το ακίνητό σου, είναι να φτιάξει μία όσο το δυνατόν πιο ελκυστική αγγελία για να τραβήξει το μέγιστο αριθμό υποψήφιων αγοραστών. Για να το κάνει αυτό, χρειάζεται πρώτα απ' όλα, και ξεκινάμε αυτό γιατί είναι το βασικό, να κάνει επαγγελματική φωτογράφηση και βίντεο του ακινήτου. Κάντως επαγγελματική φωτογράφηση και βίντεο, δίνει στον υποψήφιο αγοραστή πλήρως την εικόνα του ποιο είναι το ακινήτο, είναι τα δυνατά του σημεία και έτσι τραβάει μέσω της αγγελίας μόνο όσους πραγματικά του ενδιαφέρει το ακινήτο. Επίσης, με αυτό τον τρόπο δίνει μια σχετική υπεραξία, γιατί το ακινήτο δείχνει καλύτερο πάντα όταν έχουμε έναν από ότι αν τη φωτογράφει την κάνει ο ίδιο ο μεσίτης. Το δεύτερο για την αγγελία έχει να κάνει με την εξαιρετική περιγραφή. Πρέπει λοιπόν η περιγραφή του ακίνητου να είναι ελκυστική στο μάτι, να μου αφήνει και ένα μυστήριο, αλλά ταυτόχρονα να μου λέει κάποια στοιχεία που κάνουν το ακίνητο μοναδικό. Έτσι ώστε αν με αγοραστή, να μπω σε μια λογική, να πάρω τηλέφωνο, να στείλω email. Φτιάχνοντα λοιπόν μια ελκυστική αγγελία. Το επόμενο που χρειάζεται να κάνει είναι να καλύψει όλα τα σενάρια στο πώ θα κινηθεί ο αγοραστή για να τον προσεγγίσει και να μην τον χάσει. Πάμε λοιπόν να εξετάσουμε μερικά από αυτά. Το πρώτο είναι ο αγοραστή να ψάχνει σε site ελληνικά, σε πόρταλ ακινήτων όπω λέγονται. Για παράδειγμα, το Σπιτόχα, το Χρυσή Ευκαιρία, το SP360 και πολλά άλλα. Ένα μεσήτη λοιπόν που κάνει σωστό marketing, οφείλει να έχει αγγελία σε όλα τα ελληνικά πόρταλ. Και όχι μόνο στα ένα-δύο μεγαλύτερα, γιατί έτσι κινδυνεύει να χάσει του υπόλοιπου που μπαίνουν στα μικρότερα. Αν τώρα κάποιος ο αγοραστή είναι κάποιο που ψάχνει σε site, σε portal του εξωτερικού, οφείλει ο μεσήτη την αγγελία να την έχει και σε όσο γίνεται περισσότερα site του εξωτερικού για να τραβήξει και αυτό το κοινό. Τώρα, αν αγοραστή είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν κοιτάει αγγελίε, αλλά ψάχνει γενικά κυκλοφορώντα την περιοχή, εκεί οφείλει να μου έχει βάλει ένα πολύ ωραίο ευδιάκριτο πανό. Η αφήσα ή, ή όπω θέλετε πείτε το για να τραβήξει το μάτι και να κάνει και ένα open house. Τι είναι το open house, χοντρικά να φέρει όλους του αγοραστές αγοραστέ μέσα σε ένα-δύο-τρία ώρε να δουν τα κινητό ταυτόχρονα, να βγάλει και μια μεγάλη σημαία έξω από το σπίτι ότι κάνουμε open house για να τραβήξει έτσι και τη γειτονιά. Γιατί πάρα πολλέ φορέ ο αγοραστή είναι κάποιο ο οποίο μένει στη γειτονιά με την ευρεία έννοια τη λέξη. Και αν δεν πάει σε ένα συγκεκριμένο μεσίτη, άρα δεν ψάχνει αγγελίε, αλλά ψάχνει γενικά στο ίντερνετ, οφείλει ο μεσίτης να είναι πολύ δυνατός στις μηχάνες αναζήτησης, αν βγαίνει δηλαδή ψηλά στο Google και σε οτιδήποτε άλλο σχετικό, και φυσικά να έχει ενεργή παρουσία στα social media. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να τραβήξει τους μικρότερους σε ηλικία υποψήφιους αγοραστές. Κάνοντας λοιπόν όλα αυτά, τότε και μόνο τότε ένας μεσίτης μπορεί να πει ότι δίνει στο ακίνητό σου τη μέγιστη δυνατή προβολή. Κλείνουμε λοιπόν το marketing και πάμε στην τρίτη υπηρεσία, που είναι επικοινωνία και αξιολόγηση με υποψήφιους αγοραστές. Εδώ, όταν ένας μεσίτης αρχίζει και χτυπάει το τηλέφωνο από την αγγελία που την έχει, είπαμε την έχει και ή απευθύνεται το ίδιο στο χαρτοφυλάκιο των υποψήφιων αγοραστών που έχει, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να διερευνήσει ποιε είναι οι πραγματικέ του ανάγκε. Δεν μπορώ να σα περιγράψω στην αγορά πόσε φορέ ακούμε από πελάτε που μα λένε ότι είχαν δώσει το τακίνητο σε έναν χι Πήγε ο αγοραστή, μπαίνει μέσα στο σπίτι και λέει: Α, έχει δύο πυροδομάτια. Εγώ νομίζω ότι έχει ένα. Δεν μου κάνει. Τι δείχνει αυτό, ότι πραγματικά εκεί ο μεσήτη δεν αξιολόγησε σωστά τι ανάγκε του πελάτη του. Δεν έδωσε χρόνο, δηλαδή, δεν αφιέρωσε χρόνο για να καταλάβει τι πραγματικά ψάχνει. Και αυτό εννοείται ότι είναι το πρώτο επίπεδο που είναι τα επινοδομάδια, τετραγωνικά, ο όροφος, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, μα ενδιαφέρει πάντα να μάθουμε σαν μεσίτε για ποιο λόγο ένα πελάτη επιλέγει την περιοχή Α και όχι τη γειτονική τη. Τον ενδιαφέρει να είναι κοντά σε σχολείο γιατί έχει παιδιά, τον νοιάζει να έχει εύκολο το πάρκινγκ, τον νοιάζει η γειτονιά να είναι δίπλα σε κεντρικό σημείο. Άρα αρχίζουμε και διευρίνουμε λίγο το πλαίσιο με το οποίο τον αξιολογούμε και καταλαβαίνουμε καλύτερα τι πραγματικά ψάχνει και μόνο αν του κάνει το ακίνητο, αν το ακίνητο δηλαδή που έχω έχει αυτά τα στοιχεία, τότε και μόνο οφείλουμε να πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι τι, να εξετάσει ο μεσίτης το οικονομικό πλάνο του αγοραστή. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Ρωτάμε έναν υποψήφιο αγοραστή, έχετε αυτό το σπίτι που κάνει 100.000. Θα το πάρετε με μετρητά ή με δάνειο. Αν με μετρητά, Όλα καλά, μία δεύτερη ερώτηση, ίσως, αν υπάρχει, αυτό το, αν υπάρχει αυτό το ποσό, αν όλα είναι εντάξει, για να πάμε παρακάτω. Αν δεν υπάρχει όμως και πει ο αγοραστής δάνειο, εκεί κάνεις μία πολύ απλή ερώτηση. Το δάνειο έχετε πάρει προέγκριση από τράπεζα. Αν η απάντηση που θα λάβει ο Μεσίτης είναι όχι, αυτό δείχνει ότι ο υποψήφιος αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος να αγοράσει. Γιατί πολύ απλά μπορεί να πάει στην τράπεζα και η τράπεζα να του πει «Λυ Άρα, θα δώσει ελπίδες στον πολιτή ότι τάχα μου έχω αγοραστεί, ενώ στην πραγματικότητα ο άλλος είναι ένας απλώς ενδιαφερόμενος, όχι πελάτης. Ο πελάτης είναι μόνο αυτός ο οποίος πληρώνει. Αυτός είναι και ο αγοραστής. Συνεπώς, καταλαβαίνει το οικονομικό πλάνο. Και αφού το κάνει και αυτό, τότε και μόνο τότε, αν τα κριτήρια που ψάχνει ο πελάτης τα έχει τα κίνητο και έχει δει και το οικονομικό πλάνο, κανονίζει ραντεβού για να δείξει το σπίτι. Πολύ, σημαντικό, λοιπόν, πολύ σημαντική τρίτη υπηρεσία, η αξιολόγηση. Και αφού γίνει αυτή, πάμε στη δέταρτη, που είναι η υποδίξις. Πώς δηλαδή δείχνω το σπίτι, προκειμένου να του δώσω υπεραξία και να το ομορφίνω στα μάτια του αγοραστή Εδώ είναι μία υπηρεσία που διαφοροποιεί κατακόρυφα έναν μέσο από έναν καλό μεσίτι. Γιατί, καταρχάς, ένα μεσίτη ο οποίος αναλαμβάνει λίγα κίνητα, μπορεί να τα ξέρει πολύ καλά. Άρα, πριν την υπόδειξη, το πρώτο πράγμα που θα κάνει τι είναι, θα πρέπει να άρχισε το σπίτι σου να το προετοιμάσει. Να ανοίξει τα παντζούρια, να μπει φρέσκο αέρα, να μπει φω, να ψιλομαζέψει αν υπάρχουν καφέδε πεταμένοι, τα σάκια δεξιά και αριστερά, να δώσει στο σπίτι μια εικόνα καλή, στο βαθμό του εφικτού. Αφού το κάνει αυτό και έρθει ο αγοραστή, οφείλει να του πει πράγματα που δεν φαίνονται με το απλό μάτι. Παράδειγμα, είναι πολύ διαφορετικό αν εγώ είμαι αγοραστή και μπω στο ακίνητό σου, να έρθω και να έχω το Μεσίτη να μου λέει «Εδώ είναι τα επεινοδωμάτια, εδώ είναι το σαλόνι, εδώ είναι η κουζίνα, εδώ είναι το μπάνιο, βλέπεις, είναι το σπίτι σε καλή κατάσταση, πώς σου φαίνεται, αρέσει» mm. «Αυτά τα βλέπω και μόνος μου. Δεν σε χρειάζομαι». Αν όμως εγώ είμαι αγοραστή και έρχεται ο Μεσίτης και μου πει σε αυτόν εδώ το χώρο μπορεί να βάλει μια υψωσανίδα και να φτιάξει τρίτο επεινοδωμάτιο» ή να αυτόν εδώ το τοίχο, και το σαλόνι και η κουζίνα να γίνουν ενιαία και έτσι να δώσει άλλη διάσταση στο σπίτι. Ή εδώ μπορεί να ανοίξει λίγο και να μεγαλώσει το παντζούρι να βγει περισσότερο τροφός. Και τέλο πάντων να μου δώσει προοπτικές για το πώ αυτό το ακίνητο μπορεί να ομορφωθεί και να πάρει υπεραξία. Αυτό λοιπόν ένα μεσήτη οφείλει να το κάνει τα Φέρνει ένα αγοραστή στο ακίνητό σου και έτσι να τον βοηθήσει τον αγοραστή να καταλάβει ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ακίνητου που αγοράζει. Επίσης, πολύ σημαντικό, οφείλει να του μιλήσει για το lifestyle, σε άπτες τα ελληνικά, δηλαδή τον τρόπο ζωής. Παράδειγμα, είναι πολύ διαφορετικό να πω σε έναν πελάτη, αυτό εδώ είναι ένα πολύ άνετο και μεγάλο σαλόνι και έχει και το σπίτι, όπως βλέπετε, μια μεγάλη βεράντα. Και πολύ διαφορετικό να πω, στο σαλόνι εδώ που είναι πολύ μεγάλο, χωράνε ένα καναπέ εδώ, ένα καναπέ, εκεί, ένα έπλο τηλεόραση και μπορείς να φέρεις την οικογένειά σου να κάτεις ένα απόγευμα να παίξει με την τραπέζα, να δείτε μια ταινία, να φέρει του φίλου σου να δει έναν αγώνα και στι βεράντες, σε αυτό και σε αυτό το σημείο, μπορεί να φτιάξει και ένα barbecue, να ψήσει και να φέρνει έτσι την οικογένεια και του φίλου να κάνετε ωραία τραπέζια, χαλαρώνοντα στη γειτονιά. Είναι πολύ λοιπόν διαφορετικό το ένα και το άλλο γιατί δίνει τον αγοραστή, τον βοηθάει να οπτικοποιήσει πώ θα είναι η ζωή του μέσα σε αυτό το σπίτι. Και όταν αρχίζω εγώ στον αγοραστή και βλέπω πώ είναι αυτό το σπίτι και πώ μπορώ εγώ να μέσα σε αυτό. Τότε αρχίζει να μ' αρέσει, και άρα πάω στο επόμενο βήμα που είναι να δώσω μια προσφορά γι' αυτό. Εκεί λοιπόν τελειώνει το κομμάτι τη υπόδειξη, και πάμε στην πέμπτη υπηρεσία που είναι η διαπραγμάτευση. Παίρνω λοιπόν από τον αγοραστή την προσφορά. Προφορικά, ποτέ. Ο μεσήτη πάντα οφείλει να σου δώσει τι προσφορέ που παίρνει από του πελάτε γραπτώ. Όνομα, επώνυμο, τιμή προσφορά, πώ θα γίνει η πληρωμή με τριτά δάνειο ε, και πότε έγινε. Και με την υπογραφή του αγοραστή. Έτσι αυτό σε βοηθά να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει, ποιο είναι το πραγματικό ενδιαφέρον που υπάρχει εκεί έξω. Και μετά αρχίζει η διαπραγμάτευση. Δουλειά του Μεσίτη είναι να διαπραγματευτεί σκληρά, προκειμένου να πάρει το μέγιστο δυνατό στην τιμή. Όμως δεν είναι μόνο αυτή η δουλειά, όπως νομίζει ο πολλοί κόσμος. Πολλές φορές η διαπραγμάτευση κολλάει σε διάφορα σημεία. Και εδώ η δουλειά του Μεσίτη να την και να πάμε παρακάτω. Κάποια από αυτά τα σημεία είναι, για παράδειγμα, αν το σπίτι είναι επιπληλωμένο, πολλέ φορέ γίνεται λόγο για τα έπιπλα. Αν έχει ηλεκτρικέ συσκευέ. Αν έχει αυτεσίε που πρέπει να νομποιηθούν, μπορεί για παράδειγμα ένα να μην καταφέρει ένας καλό μεσίτη, να μην καταφέρει να σου πάρει υψηλότερη τιμή, αλλά να τα το κόστο των όποιων νομο... νομιμοποίησε στον αγοραστή. Άρα πάλι λοιπόν χρήματα, είναι σαν πράξη περισσότερα. Και γενικώ, να βρει που η διαπραγμάτευση μπορεί να κολλήσει. Να ανεβάσει τον αγοραστή όσο γίνεται πιο ψηλά για να καταφέρει να πουλήσει το ακίνητό σου στην υψηλότερη δυνατή τιμή. Πάντα μια διαπραγμάτευση οφείλει να είναι σκληρή, όμω επίση ένα μεσήτη οφείλει να σε βοηθήσει και να σε καθοδηγήσει στο πώ να κινηθεί αυτή για να πάρει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Άρα, κλείνουμε και την διαπραγμάτευση και πάμε στην τελευταία υπηρεσία που είναι ίσω και η πολύ σημαντική, ίσω και η πιο σημαντική και αυτή είναι η υποστήριξη στο κλείσιμο. Τι εννοώ με αυτό. Καταρχάς, από τη στιγμή που συμφωνείτε μαζί με την άλλη πλευρά των αγοραστή, σε ποια τιμή θα πουληθεί το κινητό, ο φίλνας μεσίτης να έχει έτοιμη μια διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε, προκειμένου να πάτε με ασφάλεια, σιγουριά και ταχύτητα στο κλείσιμο. Στο συμβόλο δηλαδή. Και το πρώτο βήμα αυτή τη διαδικασία είναι πάντα μια προκαταβολή. Άρα πρέπει να ζητήσει προκαταβολή. Και πρέπει και εσύ να ζητάς από το μεσίτη σου να πάρει προκαταβολή, γιατί έτσι μόλις εξασφαλίζεις ότι ο αγοραστής έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Ακόμα καλύτερα, ένα άνομο μεσίτη σου παρέχει και μια υπηρεσία δικηγόρου, όπου το έντυπο το οποίο συντάσσεται είναι παρόν παρούσα δικηγόρο του γραφείου του, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτό που γράφουμε ισχύει, δεν πάσχει κάπου, δεν έχει νομικές τρύπες και δεσμεύει την άλλη πλευ Αφού το κάνει αυτό, ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να κάνει είναι να έχει έτοιμο μια μία μια ομάδα, ένα team δικηγόρων και μηχανικών. Μηχανικών γιατί μπορεί το σπίτι να έχει αυθαιρεσίε ή τέλο πάντων χρειάζεται και πάντα μια βεβαίωση μηχανικού για να γίνει η αγοραπολισία. Και δικηγόρου γιατί μπορεί πάλι να γίνει οποιοδήποτε, οποιοδήποτε νομικό κομμάτι να κολλήσει κάτι και χρειάζεσαι ένα δικηγόρο να σε βοηθήσει. Και οφείλει να του παρέχει, όχι για να του πάρει απαραίτητα. Αλλά γιατί έτσι θα είσαι και εσύ σίγουρο ότι αυτοί οι συνεργάτε είναι καλοί και θα μπορούν, έχουν εμπειρία και θα τρέξουν σωστά τη διαδικασία. Κάνοντα όλα αυτά, όμω, η δουλειά του Μεσή δεν σταματά εκεί. Οφείλει να είναι δίπλα σου μέχρι ότου θα υπογραφεί το συμβόλαιο. Και δίπλα σου σημαίνει να συντονίζει όλε αυτέ τις πλευρέ, να μιλάει με τον δικηγόρο τον δικό σου, τον μηχανικό τον δικό σου, τον δικηγόρο, τον μηχανικό και τον συμβολογράφο από την άλλη πλευρά, με σένα με τον αγοραστή, να συντονίζει 6-7 άτομα. Να τρέξουν, να σκύπτει έξω όπου χρειάζεται, ότι παιδιά έχουμε καθυστερήσει, έχουμε μείνει πίσω. Πρέπει να βγει αυτό το χαρτί, πρέπει να τρέξουμε από εδώ, πρέπει να γίνει το άλλο. Ή αντίστοιχα να κρατάει την ψυχραιμία και να δίνει μια ηρεμία σε όλου, όταν τα πράγματα μπορεί κάτι να μην φαίνεται ξεκάθαρο και χρειάζεται ήρεμο μυαλό, προκειμένου να ξεμπλοκάρει η διαδικασία και να προχωρήσει παρακάτω. Στην Ελλάδα η γραφειοκρατία και την πώληση ενό ακινήτου είναι αρκετά μεγάλη και θέλει εμπειρία, ψυχραιμία. Και καθαρό μυαλό, και αυτά τα τρία είναι πράγματα που ένα καλό μεσήτη οφείλει να στα δώσει. Άρα, κάνει και αυτά, πάτε στα συμβόλαια, ολοκληρώνεται η πώληση, παίρνει τα λεφτά σου, παίρνει αυτό την αμοιβή του. Συνεπώ, θέλω να καταλάβει ότι όλα αυτά τα λέω γιατί υπάρχει πολύ παραπληροφόρηση εκεί έξω με το τι είναι ένα μεσήτη, τι δεν είναι ένα μεσήτη. Αν όμω ένα μεσήτη σου δείχνει ξεκάθαρα στοιχεία ότι έχει αυτέ τι 6 υπηρεσίε στο τσεπάκι του. Ότι μπορεί να σε υποστηρίξει ανά πάσα στιγμή και να σου δώσει όλη τη βοήθεια που χρειάζεσαι, όλη την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Ότι θα εκτιμήσει σωστά την τιμή του ακινήτου και θα σε βοηθήσει να καταλάβει πώ πρέπει να κινηθεί, Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τη κάθε στρατηγική. Άρα, εκτιμήσει τιμή. Θα κάνει marketing του ακινήτου σου, θα βγει πολύ επιθετικά για να μαζέψει όσο γίνεται περισσότερου αγοραστέ. Ότι θα κάνει αναλυτική και σε βάθο αξιολόγηση των αγοραστών για να σου φέρνει μόνο του αξιολογημένου στα ραντεβού. Ότι θα δείξει το κινητό σου, θα κάνει υποδείξει μόνο με έναν τρόπο που δίνει υπεραξία στο κινητό και όχι απλά περιγράφοντα αυτό που μπορεί να δει κάποιο με γυμνό μάτι. Ότι θα κάνει σκληρή διαπραγμάτευση για σένα και θα σου υποστηρίξει το κλείσιμο μόνο αν ένα μεσήτη σου παρέχει αυτέ τι εξυπηρεσίε. Δούλεψε μαζί του, συνεργά σου, είναι πραγματικά επαγγελματία και έτσι θα σε βοηθήσει να πετύχει το στόχο σου που είναι τι? να πουλήσει ξανά, όχι μόνο απλά να πουλήσει. Να πουλήσει το συντομότερο δυνατό στην υψηλότερη δυνατή τιμή και χωρί να ταλαιπωρηθεί. Και αν τα κάνει ένα Μεσίδη όλα αυτά, τότε ναι, δικαιολογείται και η αμοιβή του. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Μεσσή τη Φοριού. Είμαι ο Νίκο Κατσιαντώνη. Σε ευχαριστώ για την προσοχή σου. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, κάνε subscribe στο κανάλι μα youtube, κάνε like στο Facebook και θα σε δω στο επόμενο επεισόδιο του Μεσί Φοριού.